Давам фри, но тук не става фри, защото този свят се движи, пари, имам ги, но пак се чувствам беден. По улиците скитам с чука и на беден, чувствам да не ме е страх, защото вътре аз съм вледен, а живота си веселен, пропелям злоубеден, аз съм недобеден, не съм ви керен, светът ми е гледнял за вас е станал, но не, не съм свободен, да не съм и жерен, статуса ми сложен, ма и е прирастен, тук беден, избавен. Излишно използвам света ли цени Не е доволка, живо със. и със сигурно знам, че пътя я прав е усеян Затова да се екзаг във не отвеян Друго разбрах, хора вкапат от натиск плода С постоянство раз всичко Да сяка, да сяка. Страх няма в моите очи Уви умрях някъде преди Сега не нося маска и миличи Зад изкуствена гримаса в твоята лице Естествено е да прощаваш човешко да е да се греши е да рекара, човек да продължи Бъди благодарен да си тук и си, Защото някога за всичко ще се промени Не съди, разбери, зянка чужда не бъди Преди да паднеш, полети Не бреди, ако можеш помогни Знаеш тесно се руши, аула трудно се гради За да жениш по съдине, дей, да бъдеш пострешни Ела да тръпнеш и се усмихни И нека всеки по своя път да продължи Искам да бъда, път, съм, не на някой сякъде не живея в нечи съм. Исля, че мога, и ще полетя, няма да послушам всеки, който казва ми.